كانوا بيقولوا لا حياء في الدين والمقولة دي غلط ليه لان الدين كله حياء والرسول صلى الله عليه وسلم قال لكل دين خلقا وخلق الاسلام الحياء اللي يسمع كده يفتكر ان احنا هنتكلم عن الحياء لا هنتكلم عن حاجة علمية دعوية قرآنية نبوية لكن المقولة الصحيحة لا حياء في العلم عشان نتعلم الحلال من الحرام وكان الرسول يقول رحم الله نساء الأنصار وامنا عائشة كانت تقول رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين العادة السرية ايه حكمها ايه الكلام فيها ازاي نبطلها الشباب والبنات عايزين نعرف الكلام ده بشيء من التفصيل تعالوا معايا نسمع الفيديو ده لحد الاخر السلام عليكم ورحمة الله مرحبا أحبتي واعزائي مع هذا الموضوع الشائك الذي يهم كل شاب وكل فتاة بل وكل رجل وكل امرأة وهو موضوع الاستمناء فقها اسمه كده في الفقه واسمه المتعارف عليه بين الناس العادة السرية وهي استفراغ طاقة البدن سواء عند الرجل أو عند المرأة إذا ثارت عليه غريزته إحنا عشان يبقى كلامنا مركز في نقاط زي ما تعودنا مع بعض نبدأ نعرف أول نقطة ما هي الغريزة الغريزة هي شهوة أوجدها الله تعالى في الإنسان لأن ربنا خلق الإنسان من روح وجسد أو مادة وروح إما أن ترقى الروح بالمادة فيكون الإنسان كانه افضل من الملائكه واما ان تهبط الماده بالروح فيكون الانسان والعياذ بالله احط من الحيوان ورب العزه قال ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها يعني طهرها وقد خاب من دساها يعني تركها لماديات الارض. طيب الغريزه دي غريزه طعام، غريزة حب طعام، غريزة شهوة جنسية ميل الرجال إلى النساء، ميل النساء إلى الرجال، رغبة هذا في ذاك، رغبة ذاك في هذا، هل الغريزة دي أو الشهوة دي مرذولة ولا محمودة؟ هل هي مرزولة في حد ذاتها؟ لا طبعاً هي محمودة لكن فيها وقت تبقى مرذولة في وقت تبقى مرذولة، لو كانت الشهوة دي أصلاً مرذولة ما كانش ربنا أوجدها في الأنبياء لأن رب العزة بيكلم سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم بيقول له ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية ورب العزة ألوى من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون يبقى هذه الغريزة الجنسية تبقى محمودة إذا انطلقت في حل وتبقى مزمومة إذا انطلقت في غير حل دي النقطة الأولى اللي, اللي اتكلمنا فيها النقطة التانية مواقف الناس من هذه الغريزة الناس في هذه الغريزة على ثلاثه أحوال تلت أحوال إيه الأحوال الثلاثة إما مطلق لها العنان والعياذ بالله فاتح لها اللجام فتح جنوني هذا يهتك في أعراض العباد كيفما يشاء أو برضو امرأة على الطرف الآخر فتح النفسها لأن تفعل مع الرجال ما تشاء طبعا هذا الـ الـ النوع والعياذ بالله هو كالحيوان والله أنا لا أبالغ بقول لأبنائي وبناتي وإخواني وأخواتي احنا بنبالغ أولا منقول هذه شهوة أو غريزة حيوانية ليه؟ لأن ريتها عند الإنسان زي الحيوان ليه برضو لأن الأنثى من الحيوان لا تسمح ولا تأذن لذكر يقربها إلا من أجل بقاء النوع يعني هما بيحدث بينهم التزاوج أو التكاثر مش من أجل المتعة أو اللذه زي عند الإنسان لا ده لبقاء النوع ولذلك الأنثى من الحيوان أول ما تحمل لا تأذن لأي ذكر هو يقربها خلاص هي ده الهدف بتاعها ان هي تجيب حاله ثانيه من نفس النوع. لكن عند البشر الامر بيختلف، الامر مرتبط بمتعه، بلذه، عشان كده تلاقي بعض الناس مطلقه العنان لشهواتها وهذا مرفوض تماما، ده النوع الاول. النوع الثاني من الناس، ناس كبتوا شهواتهم وكتموها وموتوها ولحد ما حتى في يوم من الايام اخترعوا الرهبنه. ورب العزة قال ورهبانيتني بتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايته والحديث بتاع التلاتة اللي جم لبيت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وبيسألوا عن عبادة الرسول فكأنهم تقلوه استقلوا بيها يعني فواحد قال أما أنا فأقوم الليلة ولا أنام والتاني قال أما أنا فأصوم الظهر ولا أفطر الثالث قال وأما أنا فأعتزل النساء ولا أتزوج فالرسول صلى الله عليه وسلم خرج قال أنتم الذين قلتم كذا وكذا قالوا نعم قال أما والله إني لأرجو أن أكون أتقاكم لله وأخشاكم له إلا أنني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد يعني أصحى أصلي بالله ونام برضو وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني يعني اللي كره سنتي ليس مني يبقى النوع الاول مرفوض اللي اطلق لغريزته العنان وطاح في اعراض العباد كيفما شاء او امراه اطلقت لنفسها العنان وفتحت يعني ربنا يسلم الامر يعني من غير حدود والنوع الثاني الذي كبت شهوته هذا مرفوض ايضا النوع الثالث الذي نريده هو التوسط لا عنده غريزه مجنونه لا انما الامر معتدل عنده يعني اطلق غريزته وشهوته في حلال وليس في حرام طيب بعد ما عرفنا كده النقطه الثانية نشوف النقطه الثالثه ال ال ال او العنصر الثالث هو ربنا حرم الزنا بس ولا حرم حاجه تانيه غير الزنا لا حرم قال لما بيصف المؤمنين في صدر سوره المؤمنون طبعا اقول المؤمنون لان الله رفع حركه الحكايه في صدر سورة المؤمنون الوالذين هم لفروجهم حافظون كلمة فروج تشمل الرجل والمرأة الرجل يحفظ فرجا أو عورة والمرأة تحفظ فرجها أو عورة والذين هم لفروجهم حافظون والحفظ مش حفظ ستر بس أو التغطية بس لا حفظ من الفعل والوقوع في الحرام والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم يبقى هنا أزواجهم تشمل الزوجة يعني بيكلم الرجال تشمل الزوجة إذا انطلقت غريزة الرجل مع زوجته لا حرج وانطلقت غريزة المرأة مع زوجها لا حرج ده حلال وليس في الحلال عيب طيب والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ودي مش موجودة الآن فانهم غير ملومين محدش يلومهم على كده وبعدين نشوف التحاليم بقى فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون يبقى انت لو ابتغيت وراء ذلك انت معتدي فعل الفاحشه اما بالزنا مع غير الزوجه واما بفعل قوم لوط ان ياتي الذكر الذكر واما بالاستمناء باليد اللي احنا بنسميها العاده السريه ودي حرام شرعا ليه لان رب العزه الف من ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون يعني اللي اراد يستفرغ هذه الطاقه والغريزه والشهوه في غير او مع غير الزوجه في الحلال او مع غير الزوج في الحلال فاولئك هم العادون طيب يبقى عرفنا ان دي محرمه ولذلك تجد القران لما بيتكلم عن الحجاب ما تكلمش عن حجاب البدن لا اتكلم عن حجاب النفس قال ايه قال بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فبينت الايه ان في لباسين، لباس يستر البدن يستر العوره ولباس يستر النفس وهو لباس التقوى. طيب بعد النقطه الثالثه معرفنا حرمه الزنا وحرمه الاستمناء او العاده السريه عند الرجال والنساء على السواء نعرف ايه الباعث عليها. إيه اللي بيخلي الشباب أو البنات أو الرجال أو النساء يفعل هذه العادة اللعينة اللي بيخليه يفعل هذه العادة اللعينة هو محاولة إلقاء نفسه في المثيرات يعني إيه؟ يعني شاب أو رجل ينظر إلى عورات النساء فيثار بنت أو امرأة تنظر إلى عورات الرجال فتثار طب إنت إيه اللي خليك تبص؟ ما هو رب العزه مش كمان حرم ما وراء, ما وراء الزواج اللي هو الزنا او الاستمناء او اللواط لا ده حرم كمان اللي قبل ايه قبل الزنا قال ايه قال يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يامر بالفحشاء والمنكر وفي نفس السورة اللي هي سورة النور يقول كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى له إن الله خبير بما يصنعون وقل الْمُؤْمِنَاتِ يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. طيب ما ظهر منها العلماء اليوم فيها آراء قالوا ظاهر الثياب قالوا ما ظهر منها عن غير عمد من. وهكذا مش ده مش موضوعنا لكن احنا بنقول إن الذي يبعث إثارة الغريزة الجنسية عند الرجال والنساء والشباب والبنات هو محاولة النظر عشان كده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 لا تفتح المواقع المحظوره، مواقع الاباحيه التي تثير الغرائز، انا اتعجب ان كثيرا ممن يدخل على ال ال ال الانترنت لا يدخل ليتعلم او ليبحث، لا غالب الناس رجال ونساء شباب وبنات ما بيدخلوش الا لهذه المواقع الموبوءه. طب انا ايه اللي يخليني ابعث في نفسي هذه الاثاره؟ طب انا أحاول أبعد كده وأستعن بالله لعل الله أن يهدئ إيه؟ يهدئ من ثورتي. طيب هل الـ الـ الـ هذه العادة السرية أو السيئة دي عند الرجال والنساء ليها عواقب؟ طبعا ليها عواقب. إيه هي؟ أولا ضعف الدين. ليه؟ لأنك كل ما هيعبث برأسك الشيطان أنت قاعد لوحدك، ما تحاولش تقعد لوحدك. ليه؟ الرسول قال المرء قليل بنفسه كثير بإخوانه. وبعدين دايما اختار الصحبه الصالحه التي تامرك بالخير وتحضك عليه. مش الصحبه السيئه اللي لما تقعد معاها يدعوك لمعصيه، لا الصحبه الصالحه، لما تيجي تعمل معصيه يقول لك لا بلاش، لان الرسول قال خير الاصحاب من اذا ذكرت الله اعانك واذا نسيت ذكره، وشر الاصحاب من اذا ذكرت الله لم يعينك واذا نسيت لم يذكره. يبقى اولا تضعف دينك. تخلي دينك واهي ليه انت على طول اول ما تلعب الغريزه براسك على طول باسلك طريق الشيطان ايه كمان ضعف البدن وتخلي الشاب لما يتزوج ما يبقاش قادر على لقاء زوجته بتضعف الاعصاب بتضعف البدن تفقد هذا الماء الامام الشافعي كان يقول احفظ منية كما استطعت فانه ماء الحياه يصب في الارحام وكان الإمام بن الجوزي حتى مع في الحلال كان يقول يضيع العلم بين أفخاذ النساء الرجل اللي دايما عنده لقاء مع الزوجة كتير كتير كتير يفقد العلم لأن آفة العلم النسيان فعشان كده كمان هذا الماء نزوله أو إخراجه بكثرة يفقد الإنسان الذاكرة وبعدين لا يمكنه من التركيز ولا من الحفظ ولا من الفهم ولا من العمل ولا من السعي خلاص هو هد جسمك خلاص يبقى دي العواقل اللي بتترتب عليه، طب طرق العلاج ايه؟ ودي اهم حاجه بقى. اول حاجه قلنا ما تقعدش لوحدك. لو قعدت لوحدك يقدر يسيطر عليك الشيطان، لان الشيطان له مداخل متعدده. لو لقاك ضيقت عليه مدخل يدخل يفتح لك مدخل تاني. ضيقت المدخل يدخل مدخل تاني. واخد بالك؟ مش حبص على على الانترنت ولا حبص في الشارع، طب التلفزيون، طب اي حاجه، طب اخرج اتمشى، طب لازم يفتح لك اي مجالات، يبقى اولا ما تقعدش لوحدك. ثانيا عشان أتعالج أعمل إيه؟ العلاج أول شيء الزواج الزواج الحلال الرسول قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة يعني تكلفه الزواج فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء كانوا علماءنا زمان وإحنا شباب ينصحونا بكثرة الصيام أنا مش قادر على, على, على, على الزواج دلوقتي يا عم الشيخ أنا لسه طالب أنا في السنة وأنا في الجامعة أنا خلصت أنا لسه مش لاقي شغل أنا... طب أعمل إيه وهذه غريزة تلح علي أنت اللي بتفتح لها الباب ما تفتح لهاش الباب اقفل الباب عليها واستعن بالله ولا تعجز سيدنا يوسف لما تجمعوا النسوة عند المرأة المراودة واخد بالك وقالوا ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم رد قال إيه هي قالت إيه المرأة المراودة قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد روته عن نفسه فاستعصم طلب العصمة ولئن إيه لم يفعل ما أمره لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين سيدنا يوسف لجأ للمنفس بقى اللي عايز متنفس ولا عايز يشوف أي حاجة ولا لجأ لعقله لجأ إلى الله قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدون أصبوا إليه عبطر آسفاً هيجبروني على كده وأكم منا من إلا تصرف عني إذا قلنا إلينا وأكم من الخاسرين إذا يبقى عرفنا أول حاجة قلنا الزواج طب ما فيش مش قادرة تزوجة عم الشيخ أنا لسه طالب أنا لسه أو طالب خلصت ومش لسه ما بشتغلش أو اشتغلت ومش عارف أعمل أي حاجة خش على العلاج التاني الرياضة الروحية إيه الرياضة الروحية دي الصيام ما الرسول قال إيه؟ من لم يستطع فعليه بالصوم ليه الصيام؟ لأن العلماء قالوا الشبع وقود الشهوة كل ما تشبع قوي وتملى جسمك بالمادة كل ما الغريزة تتحرك ولذلك العلماء زمان الفلاسفة قالوا الجوع نهر تسبح فيه الملائكة والشبع بحر تجري فيه الشياطين يبقى إيه؟ عشان كده نخش على الرياضة الروحية الصيام صوم اثنين وخميس، الشاب جاء له قال له يا رسول الله انا عندي قدره على الصيام، عايز اصوم اعمل ايه؟ قال له صم ثلاثة أيام من كل شهر. صوم ثلاثة أيام من كل شهر. طب عندي قدرة يا رسول الله على أكثر من كده؟ قال له صم يومين الاثنين والخميس، عندي قدرة صوم أكثر من كده، قال له صم صيام داوود، كان يصوم يوماً ويفطر يوماً. أكثر من الصيام. طيب بس لسه برضه يا عم الشيخ خش على الرياضة الروحية الثانية. إيه هي قيام الليل إحنا بنقوم الليل بس بنقومه في المعاصي أو بنقومه في أمام النت أو بنقومه أمام أي شيء بعيد عن الله لا قم الليل واسأل الله أن يعفك وبعدين بعد الرياضة الروحية ها؟ لسه في قدرة، لسه في طاقة، لسه في غريزة بتلح، خش على الرياضة البدنية، احنا كنا واحنا صغار برضو شباب، بعد ما نصلي الفجر نروح على مراكز الشباب على النوادي، نلعب كورة ونلعب جيم ونلعب مش عارف اللي هي دلوقتي موجودة في أماكن كتيرة. فكنا بنروح وبنستفرغ هذه الطاقة في في الرياضة. ليه الشباب ما يستفرغش الطاقة دي برضو في الرياضة يبقى رياضة بدنية. طيب وبعد كده؟ قالك يا أخي اسأل الله أن هو يعفك بالزواج. ورب العزة قاله وليستعفف الذين يعني يطلب العفاف وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضل مش لقي زواج اطلب العفاف من الله وربنا هيعفك ايه كمان قال لك يا اخي لازم تعرف ان ربنا جعل لك متنفس طبيعي اللي هو ايه الاحتلام الاحتلام ده متنفس طبيعي اذا عرفنا هذه الغريزة هي محمودة ولا مرذوله عرفنا مواقف الناس منها عرفنا مدى حرمتها عرفنا العواقب المترتبه عليها عواقب صحيه وعواقب دينيه عرفنا كيف يكون العلاج يبقى عشان كده انا بكلم ابنائي وبناتي اقول لهم من يستعفف يعفه الله انت مش هقولك قلل منها لا امنعها تماما واستعن بالله ولا تعجز استعن بالله ولا تعجز ولو انت هتست... هتتعفف رب العزة سبحانه وتعالى هيعفك لازم تعرف ان ليك رب هو القادر وهو اللي بيعينك وهو اللي بيصبرك وهو اللي برزقك الصبر والمثابرة انا قبل ما امشي وقبل ما ننتهي بقول لابنائي وبناتي تعففوا بقول لاخواني واخواتي تعففوا بقول لهم ما تحولوش تنظروا ما تحولوش تثيروا الشهوات والغرائز آه انشروا واعمل شير للفيديو عشان أداله على الخير كفاعله وأسيب لك لينك دعم القناة على الباترون أسفل إن شاء الله مع أول زيارة على الفيسبوك وإن شاء الله على أساس أن احنا ننهض بالقناة دعويا وننهض بها علميا وننهض بها شكلا وموضوعا وأسأل الله أن يرزقني وإياكم العفاء العفاف في القول والعمل أسأل الله أن يرزقنا عفة اللسان وعفة البطن وعفة الفرج إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته